هذا مولد الاعزاء السلام عليكم تحياتي لكم جميعا نشاركم معكم اليوم الخضر من مدينه السمارا تحياتي لكم جميعا الخضر موجوده الحمد لله خير موجود اللهم بارك يا الله الله الخير موجود بارك الله كي بخير ما تيش شحال ما محمد 10 خضره كلشي عشرة دراهم خضره 6 دراهم ومطيشه هي اللي دايره دراهم مطيشه غاليه؟ 5000 و 5000 باش خمس 5000 باش مشريه كاين الثمن اخي والله الله والخضره 6 دراهم الخضره اللي غاليه اه الله يكون في العون الليمون هذا 6 دراهم الله يحفظك خيزو. 6 دراهم الله اللي ما فيهم هنايا شي 240 ياك ميشين ميو ميو ستين متر، مئة متر، أربعين ألف ميل كاش، ثلاث مئة متر. ميه متر اربعين كاش ميه ميه وهذا هنا. مئة، وستين. مئة وستين. مئة آه، كيف هنا. مشاهدي مشاهدي الله يزام، 160 ريال حامض. خير موجود مشاهدي الله يزام، مدينة السمارة الأقاليم الصحراوية، تحياتي لكم جميع مشاهدي الله يزام. القدرة موجودة، اللهم بارك يا الله. حسين ليمون، بطاطا، خير الله الله يكبر بك الله يكبر بك الله يحفظك خير موجود اه السمارة تحي. لكم جميعا خير اول سياسي اللي حاجه هنا الله شحال داير يا خويا 400 كيلو 20 درهم هذاك شنو عندك تما كيلات لا اه سيدي بصحتك وراحتك الله ودي محمد صحتك يا 25 30 معود 30 البيض غلا غلا البيضه لا اما شوف داكشي الاسعار قام تسول فيها شيء ولا هو هذا كاين شي جديد احمد هذا اه عنده حويجات زوينه الله يلبسك. شد شد ها. احمد شحال دايرين البياسات هادو؟ هذا صاير فين هو احمد هذا صاير ولي احمد الدياسات اللي كاينين دابا حاليا 700 درهم وكايسم لك 3 دراهم واش شدي شي حاجه انت ها هذا راجل و هادو شحال دايرين 800 هادو و السراون? 460 هادو اللي دايرين 460 الله يستر خلي بدال سيدي ب سير الله هذا السمار <سفل> ديال من في دي. هذا اه بس ضروري <تصفح> <تصفح> اه <جيب> لهم لهم <تصفح> الله سير على الله يسر محمد. لا يسلك يسلك الله محمد الله لك الله لك كلشي كاين الحمد لله هنا كاين هنا هذي القدره هذه اش فيها الكنز الله يراضي من اللي خلي خلي خلي أوه <تصفيق> اللي الله يلا. اه ضروري هايد الله الكنز هذا عنده هنا والله طابش لا توخا والله يلاه لا توخ قلت ريحته زينه يا صاحبي باهي تسلك الله يحفظك هادي هنايا كاين منان العبدي كاين سميتو اليزير كاين علي اليزير هو هذا كاين سيدي كي, كي لويزا خير موجود تبارك الله هادي حكيم السنوسي ميت هادي هادي هاي السالميه اه السالميه هذه هي اللي الله يسرها سحاكين غيرك انا غادي نخلي لك العنوان وتمشي الله يسر لك الله يحفظك الله لا بخير الحمد لله الله يهديك ام سيدي الله يجزى بالنسبه لمسائل دار وزين هذا بالنسبه الناس اللي كيجيو هنايا الريكلام هادشي راه محترم لا <تصفيق> مشايدي علاه زا كاين هاد الحوايج ديال البالق دابا هنايا عند الراجل بيهم واش حال هاو خالدي ولا شحال واش ولا ثلاثة دراهم ولا مية ريال شحال اليوم صافي السوق السلام عليكم ياك السوق واقف يكون الخير شاء الله شحال داير اليوم ياك 3 دراهم 4 دراهم هذا اه هو هذا اه هو ما كتفوش انت هذا القياس هذا الله يسريك 4 درام 3 دراهم هذا قفطان قفطان باغي تبيع ما شحال داير هذا القفطان هذا ما رضيتش على هذا اه راه غيكون داير 500 درهم تبيعه تبيعو شحال داير شحال هاد القفطان هذا؟ شحال؟ 400 ريال؟ قفطان <تصفيق> دير 10 ألاف ريال ويتبيعو ب 400 ريال؟ أشغلهم مية وعشرين الوقت الله ييسر ليك هاك بعدا واحد الويمينا هاك بسم الله هادي كيت ليا هذا اللي بيع. بيع. مش لا لا شحال لا لا لا اللي لا, لا. آه <تصفيق> آه ولا خاص شي حاجة راه كيجي يقلب عليها. الله يحفظك، الله يسر لك الله الله يبارك فيك. عنده والزين. كثير بخير، الله الله يبارك فيك اود القرنفل القرنفل <تصفيق> الفين 2000؟ 4600 4600 للكيلو. آه, آه. <تصفيق> اللهم بارك يا. آه. أقرنفل زين بعد؟ لا لا كيبان قرنفل تشامر داير. ماشي ذاك لا لا وهذاك العنب؟ العنب اه شحال داير هذاك؟ 40 درهم للكيلو 40 درهم الله هذا الزيتون هذا؟ الله يسر الله يسر هذا ما <تصفح> زيت <تصفح> زيتون زيتون. هذا ده ده, ده <تصفيق> آه. آه. عادي <تصفيق> طبيعي حريق ديال الغاز ولا الروماتيز عندك شي عندك شي حاجه كتحرقك في يدك؟ الحريق ولا الحريق؟ أي حاجه اي هادي باركه من عند الله تعالى. شناهي المرجانه السميه ديالنا كتخرج من السميه ها الفرانك ها الفاروك ديالك قريبة عطيه يقول بسم الله كسر. هاك راسك ودير لباسك. هاداك الشي راه السبب راه الله سبحانه وتعالى اللي كيشافي. قرن في العباد اجا. لا, لا قرن في الزين تبارك الله، الله إلا قرن في الزين. ما كاين هذا طبيعي، هذا اللي كيخدم تسوى الفلوس من بعد هاد الأيام الأخيرة. هاد الأيام ما في أجا جاية هاد النقطة يعودو بها آه و ناضية طيبة، هانت يا لالة. بارك سيد العود، سيد العود راه مرجانة بالعظم ديالها باللحم الراجل. يا <تصفيق> والله يجيب الرزق رحنا ضيعي رحنا كننسقه هكا وا شوف. خير جاك سنت التجارة ديالك حرة والله الى خير. <تصفيق> الله زين زين. الله. ها خليني وحده وخلينا خليني ده ده ده ده ده ده مليون هاد ده ده ده ده ده ده ده ده ده مليون ديال ديال ياك هذا هو العنوان دي اه ديالك <نصحن> <نسخن> سفر ستة سبعة وثلاثين واحد وعشرين اثنين وعشرين خمسة وخمسة هذه النمر <تصفيق> اللي السيد را عنده الزيت هذا را قال لكم ورا كاين القرنفل المهم الا شي حاجه بالنسبه لهذا كابل اساس آه هذا الزيت هذا هو اللي القرنفل راه هذا اللي خاصها شي حاجه راه زيتون الزيتون وكنزيد الزيت دي الحب السودا آه هاكاك مرجانا عليها آه. مرجانا راه الناس الله يكون في ورا سير يلا صحيهات لك اللهم بارك عزيز تيقول هنا شحال؟ 10 الرمان ودفه. خلط 10 10 خير الله بينا خوش؟ أصدر الله يسر الله يستر. يسر الله شحال <مشان> سبين. سبين الله يستر لك والله سبين ريال بارك الله فيك الله الله يسر لك والله سلام الريس خضره سموه منور اخويا اليوم الخضره عندك <تصفيق> لا لا الخضره اليوم الله تكسها <تصفيق> قضيتي اليوم قضيه زينه تبارك شوية. الله, آه حبيب. الله حبيب. بارك سياري. الله سقطوا النص لا اله الا الله اخوكي ليلة داك شويه مشكله نحيدهم تبارك الله عليك الله يحفظك تحياتي لك لامين ديال الخضار اخويا سير الله يسر لك سير اخويا راه مدخل شحال الخضره شحال 120 6 دراهم خير موجود الحمد لله درام فين زقان فين زقان 6 بارك الله دراهم الله عمر واش الدلاح ديالك شحال الدلاح ديال شحال من فيه مزيان صافي زين سير الله اللي لي لنا سارقين الله يسر اه بنان اه سي الماحترم آه. هذا خويا تحياتي تحية حيك الله كي لقيت ليب ما مية وثمانين. 80 مزيان آه مشي يدير البنان ريال عند هذا الراجل ها هو الله يلاه معروفك ابواب الرحمه ابواب آه. الرحمه يا تحياتي لك الله يحفظك خالتي ديال اليوم شحال بارك الله الله يستر. والعنب العنب محمد ها 290 خويا العنب شحال ذوكو ديال العنب مراكش ديال الودايه بدا العنب ديالهم زين تبارك الله 100 درهم هذا العنب ديال الودايه لا لا باين باين العنب زين من لا لا باين من سميتو باين العنب الله يسر لك خويا الله الله يسر لك 10 دراهم، 10 الله 10 دراهم، 10 دراهم الله يبارك <تصفيق> يا <يالله. تصفيق> الله، كنت بغيت عندك قلت أنا مزيد عليا اليوم سلام زاد الله العظيم بالله، هاني بخير، بس اليك. لا لقا. أشال درام أشال بايا. بايا <مين> الله يحفظك الغراشال صاحبي حال اليوم دايره هي في بصحتك زينه تبارك الله الحمد لله وهذا الحار هذا الحار 100 درهم الحمد لله الله يحفظك كتمشي ولا بلاد. البلدي كتشر دير هي البلدي تجيب البلدي الله الى تحياتي لك تحياتي لك خضره البلديه البلدي تلاح البلدي يو. يو الحمد لله يا الله خويا الله يحفظك الله يستر لك الله يعاونك الله يحفظك الله لك امين الله اذكري دلاه كي كدير بخير دلاه دلاه بخير ريال داينه ريال ايه. اخويا خبرتي علينا اخو كيفاش راه ساليك تساهمك صحه ليك الله يحفظك الله يسلمك الله يبارك فيك الله يحفظك الله, الله يبارك فيك الله يسلمك الله يحفظك مرحبا بكم بارك الله فيك دلاه اخويا اليوم ناضيتي باليه ناضي الفطاله على على على زين تبارك ثمان ثمان سبعين ريال. سبعين ريال. مليح وزين الله يزين النبته لا لا بينها وخلاص ها ها او بين دله الله يلاه بصحتكم بالله هي دخلت البارح عقيب اييه مزيانه الحمد لله السلام. السلامه على يا الله يعاونكم الله يحفظك يار تحيه لكم شباب مشاهدينا الاعزاء تحياتي لكم جميعا ومن هناك ينتهي الفيديو اليوم بالسوق الخضر بمدينه سماراء الاقاليم الصحراويه تحياتي لكم جميعا والى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله هو كان عم